Це один із підвалів, який знайшли під час досліджень у Кременці. Археологиня Марина Ягодинська розповідає, цей підвал могли використовувати для зберігання запасів їжі чи речей. Той підвал від бувшого єврейського будинку, ну, так, попередня така версія, гіпотеза, який був побудований на початку 19 століття. Не раніше цегла тут 1818 років і Тому ми так датуємо цей підвал. Але то попередньо. Той підвал має розгалуження, частина його йде якби вздовж той стінки будівельної стінки, а друга частина йде в сторону парку». А тут, каже Марина Ягодинська, можливо, була розташована майстерня 17-го століття, в якій виготовляли запали для пістолів і мушкетів. Ямі. Під час зачистки зранку то, що, то, що я познаходила, от ідуть от відходи виробництва – скалки, відщепи, але в той же час і фрагменти кераміки. От по фрагментах кераміки ми определяємо, якого часу це може бути. Крім того, ми знаємо, що в той час, в 17 столітті, були майстерні, які виготовляли крем'яхів. Вони мали певну форму трапецеподібну, певну заточку для того, щоб вставляти в замок мушкета. Там бойок падав на, на той кремені, висікав вогонь, вогонь запалював, там порох запалював і зрештою той мушкет стріляв». Третя знахідка – кам'яний підвал. Поки що не розчищена. Ці дослідження на вулиці Козубського в Кременці проводять через те, що там планують збудувати реабілітаційний центр для дітей і молоді з інвалідністю, каже засновниця центру Алла Андрущук. «Це буде перший пілотний проєкт навчального реабілітаційного центру для дітей і молоді, де діти і молодь з інвалідністю матимуть можливість ходити в садочок, навчатися, в школі навчатися, реабілітацію отримати, соціалізацію отримати, тобто все в комплексі буде в одному місці». Нагляд за роботами проводить Інститут археології Академії наук України. Знайдені тут речі передадуть у Кременецький краєзнавчий музей, розповів директор цього музею Андрій Левчук. Наскільки відомо, це вже знаходиться поза, поза містом. Ось місто у нас було буквально тут паралельна вулиця, йшла закінчувалася. Ось колись тут силили в цьому районі в нас євреїв. Бо було заборонено їм проживати в місті самому. Ось, і оцей пагорб, оцей парк, ось, який в Другу світову війну повністю згорів, тут було 8 вулиць, от було єврейське гетто. У нас в місті є єврейське кладовище, по деяких даним це 15 століття, одне з найстаріших в Європі, так що вже з того часу ми можемо говорити, що. У нас проживала ця нація.